الان وحصريا اشتكي يا رحيم انا دايم شيره حفل من في المديره على العشبه والورد وعبيرها وعسل الله يحيي من يجينا جوالك جوالي 05 08 7 أمك خارج من وتقول الخليج جوالك 06 9 06 5 0 5 5, 5, 5 7، 7، 7، <تصفيق> <تصفيق> ♬ إنت. <تصفيق> والحصري يعني وعلى في سوحي ولكن في والمواعيد جريده جديد حسب جواله صفر شيوخ جزيرة ستة ستة خمسة ستا خمسة خمسة واحدة واحدة ستة واحدة واحدة